Одягають нагрудники, на локітники, ковзани, зрештою – шлем. Саме так Ксенія Поліна та Олександр Воронежський збираються на тренування з хокею. Дітей у цей вид спорту привів тато – Євген Воронерський. Я в дитинстві займався хокеєм. У нас в Палаті спорту «Юність» була секція професійного хокею. На жаль, у 90-му році припинили фінансування і хокей перестав існувати в Запоріжжі. Якщо раз побував на льоді – важко потім відмовитися. Тут певна атмосфера. Вже третій рік поспіль п'ять разів на тиждень займаються цим зимовим видом спорту, розповідає мати дітей Анна Воронерська. Планів на професійну кар'єру старший син подружя Воронерських Олександр не будує. Займається для здоров'я і власного задоволення, пояснив хлопець. Мій тато займався хокеєм. Мій тато займався хокеєм. Вирішив мене відвести. Боротьба мені не подобається. Мені подобається кататися на ковзанах, вести шайбу, забивати її. А ось молодші Поліна та Ксеня навпаки – мріють професійно грати, розповіли дівчата. «Завдяки хокею я навчилася кидати в ворота та дуже швидко їхати. Тут дуже багато мальчиків і можна познайомитися з кимось. Ще тут дуже хороші тренер. Це спорт. Я можу навчатися кататися. Я шайбу забиваю ворота. Мені подобається більше нападаючим, професійно. За словами матері дітей Анни Воронежської, хокей сприяє фізичному розвитку. Саме тому і обрали цей зимовий вид спорту. Дуже закаляє хокей. Хокей дуже загуртовує, діти менше хворіють. Тато наш у дитинстві займався, тому запропонував сину. І дівчата забажали. Важко, але їм подобається. З кожним тренуванням кожну вправу виконують все краще. Хочеться, щоб були змагання. Ми їздили до Дніпра з дітками на гру. Їм не важко, та не страшно, адже є екіпірування. Є група, де діток ставлять на ковзони, навчають кататися правильними кроками, щоб вони вміли тримати ключку. Є друга група, яка ділиться на старшу, вони вчаться вести шайбу, грати. І вона так само поділяється на групу старшого віку та групу молодшого віку. Зараз Поліна з Олександром займається у старшій групі, а Ксенія займається однолітками. Успіхи у них гарні, діти всі слухняні, мають бажання, на тренуваннях працюють, викладаються на всі Сто за словами батьків, хокей – дороговартісний вид спорту, зокрема екіпірування. Усе екіпірування нам видає клуб, щось купуємо самі. Якщо повністю купувати нове спорядження, воно дуже дороговартісне. Тому ми шукаємо вживане, але в гарному стані. Тому що краги, тобто рукавички, протираються, діти зростають, а клюшка має бути певного розміру, щоб діти могли правильно їздити і тримати шайбу на льоді. Тому спорядження весь час треба оновлювати. Можна Дитину можна одягнути, якщо своя форма приблизно за 10 тисяч гривень. Це нормальна, звичайна форма. За словами батьків дітей Анни та Євгена Воронежських, проблемою хокею у Запоріжжі є відсутність тренувань влітку, адже на катку вони відбуваються з жовтня до квітня. Жалко, що просто не круглий год. Шкода, що не протягом року тренування. Тому що у нас в Запоріжжі поки немає катка, який працює цілий рік. Улітку ми займаємось на роликах, діти одягають форму і на роликах тренуються, щоб не втратити форму. Адже дуже складно через довготривалу перерву повертатися у форму, відновлювати м'язи. Хочеться, звісно, велику льодову арену, на якій проходитимуть змагання. Запоріжжя стане хокейним містом. Тож нині родина Воронерських чекає на ще одну льодову арену в Запоріжжі, аби мати змогу тренуватися упродовж року.